على هالفرح تزهى حروفي هال وانا اللي يجيد الشعرية أبارك مكملت الوصوفي وقدم لهم دحي هدية على هال فرح تزها حروفي، وانا اللي يجيد الشاعريه، ابارك مكملته الصوفي، وقدم لها مدحي هديه، نحيي نحيي ام شالح بن ونبارك لها بروحه وجيه، زهد لها بروحه شيخه قلوفي، ولها ابيات شعري مستويه، بفرحة ولدها يا في زيه عريسال عريسة الفخر بنا الألوفي، كريم ومكانته عالية، يا شال اللي له تشوفي، منو قال بدر سطع بضياه، منو قال بدر سطع, بدر سطع آه على اللي زهه البش تطوفي، ويسمي بخلاه قلبي يوم شال يا مكرمة الضيوفي، بفعل الكرم كفك ندية، عسل قلبي